Перше моє враження було, що Карпатець правополав. Я про це висловився одразу, набрав там генерального директора. Ми довго говорили, сперечалися, що, ну, що в принципі акція дуже хороша. Ну правильно, вона дуже хороша. Вона правильно, вона патріотична. Тим більше, що це е, знаєш, якби, послідовність Карпата не те, що вони взяли собі таку акцію Вони постійно їздять там, по госпіталям, там, по лікарням, дають гроші, ще там, ще що. І взагалі для того, щоб зрозуміти, чому так зробили футболісти Карпат, треба жити в Західному регіоні, зараз, на даному етапі, відчувати, як він дихає, як він, це, як він цю ситуацію сприймає. Тому що по різних регіонах цю ситуацію сприймають по-різному. Але можна було зробити це людніше, от я так вважав, толерантніше. І я був переконаний в своїй думці, в своєму ставлені до цієї ситуації, поки не почитав відповідь Шахтаря. Коли почитав відповідь Шахтаря, я розчарувався взагалі. Я зрозумів, що ну, люди не, не зовсім адекватно сприймають те, що відбувається зараз в країні. Хитнули мене словами, які були написані про те, що, перше, що провокація. Не можна зараз в даний момент називати будь-яку патріотичну акцію провокацією. Це не провокація. Це погано організований процес. Можливо, але це ж жодним чином не провокація. І друге, про те, що організатори цієї екції знали точно, що футболісти-шахтаря ніколи не одягнуть ці футболки. А чому? Там що щось таке написано, що не можна одягнути. Не можна ставати в позу. І я дуже розчарований був відповіддю Шахтаря. Для мене, ну так, воно було трохи, знаєш так, якби як ляпас невеличкий. Навіть не невеличкий, а такий серйозний. У мене до футболістів жодних претензій. У мене претензії до клубу самого. Тому що, знаєш, дуже важко зрозуміти, готові були одягнути футболки, не готові були. Як взагалі ставляться футболісти? Вони не коментують ту історію. Зараз така ситуація, коли, напевне, має бути особистість наставлення кожного окремого. І кожен окремо повинен висловити свою точку зору. Не можна все зараз визначати там, роль виключно клубу. Тому що це політика клубу. Не та ситуація. Вітіскоп спортивне відео.